Decuparea și montarea șablonului pentru construcție unghii cu gel poți vedea în acest tutorial de unghii tehnice. În plus, prinde cele 4 cuvinte cheie din cele 4 tutoriale ale acestui playlist, al căror link îl găsești în descriere sau fixat în primul comentariu sub acest tutorial pentru a putea beneficia de o mega reducere de 500 de lei pentru cursul de bază. Oferta este valabilă între 1 și 30 aprilie 2021. Pentru mai multe detalii scriem mesaj privat pe Facebook sau Instagram cu numele Dasca lui Ionela Ana iar în continuare te invit să rămâi alături de mine pentru a vedea întreg tutorialul cu decuparea și montarea șablonului pentru construcție unghii cu gel și să afli cel de-al doilea cuvânt cheie deslipez bulinuța din mijlocul șablonului iar apoi cu o forfecuță cu lamele foarte subțiri voi decupa bulinuța de hârtie din mijloc. În zona decolteului este important să nu decupăm nici din șablon, dar nici să rămână surplus de hârtie albă, deoarece acolo vom introduce șablonul sub marginea liberă a unghiuței pentru a lua măsurile pentru decuparea penselor și în decolteu a șablonului. Îndoi ușor aripioarele superioare. Cu degetele mari poziționate paralel cu zona roz, adică cu vârful extensiei, voi realiza curba C artificială a șablonului. Apoi poziționez șablonul sub linia naturală de zâmbet pentru a vedea distanța de la un punct de creștere la celălalt pentru a ști cât să decupez pensele, iar apoi cât să decupez în decolteu șablonul. Ghidându-mă după punctul de creștere din dreapta unghiei, îmi iau ca reper un pătrățel și un sfert privind de la linia mediană a șablonului înspre dreapta. Procedând la fel și în partea stângă, am de asemenea un pătrățel și un sfert pe șablon privind de la linia mediană înspre stânga. Îmi setez aceste puncte cu un marker negru. Și cu ajutorul frefecuței, cu lamele foarte subțiri, încep și decupez pensele șablonului sub forma unei urechiușe de ursuleț. Și dacă ursulețul a ieșit perfect, voi așeza șablonul sub linia naturală de zâmbet pentru a verifica dacă șablonul mi se potrivește perfect ca două piese de puzzle. Însă se poate observa că nu, ceea ce înseamnă că urmează să decupez în decolteu. Voi decupa în forma literei V, dar nu cu colț ascuțit, ci rotunjit ca un C. Montez din nou șablonul sub linia naturală de zâmbet și se pare că acum se potrivește perfect. Colțurile de la pense intră fix în punctele de creștere ale unghiei. Șterg ceea ce am însemnat cu markerul pe șablon pentru ca nu cumva atunci când este montat sub unghiuță să îmi rămână negru sub punctele de creștere. Dezlipesc șablonul de pe hârtiuță și încep și îl lipesc cât mai perfect pentru a nu îndevia în vreun fel extensia datorită acestui lucru. Cu o singură mână, rugând clienta să-și țină degetul drept și încordat, fără să vină ea după mine, ci aranjând eu șablonul, îl voi monta perfect drept, sub unghiuță, luându-mă după linia mediană, privind de deasupra. Chiar dacă degetul deviază puțin, noi trebuie să realizăm o extensie cât mai dreaptă, iar pe total cele 5 unghiuțe să fie perfect paralele. Dacă ceea ce ai vizionat în tutorialul de și montarea șablonului pentru construcție cu gel pe șablon ți s-a părut util, dar îți dorești să înveți mai mult, te aștept în privat pentru mai multe detalii despre cursul de bază, al cărui loc ți-l poți rezerva între 1 și 30 aprilie la prețul redus cu 500 de lei, putând să participi oricând pe tot parcursul anului 2021. Regula de bază pentru a putea beneficia de această reducere este să încomuniți cele patru cuvinte. Iar pe final te invit să dai click pe follow pe noua mea pagină de Facebook și nu în ultimul rând pe cea de Instagram. Ne revedem curând! Nu uita să zâmbești! Mulțumesc!